إنما يقاس تقدم الأمم بقدرتها على تحقيق أعلى معدلات التنمية ولا تحقق التنمية أهدافها أو تؤتي ثمارها دون نهضة شاملة في مجال الطرق من هنا أدركت مصر أن السبيل نحو نهضتها الاقتصادية يبدأ بتطوير شبكة الطرق وبخطوات تسابق الزمن تواصل العمل على مدار أربع سنوات لإحداث نقلة حضرية على أرض الوطن تعيد رسم خريطة النقل والمواصلات وتفتح مزيداً من الآفاق الاستثمارية لترسم لنا طريقاً للأمل طريقاً للعمل طريقاً للمستقبل الدول،, الدول اللي بتسعى للتقدم والازدهار بتفتح شرايين في أراضيها بتتمثل في الطرق والاستثمار حول هذه الطرق ف... ما كانش برضه في خيار تاني غير ان احنا ندخل في برنامج ضخم جدا لاقامه شبكه طرق قوميه. ربط الدوله ببعضها البعض. ومن جديد تنجح مصر في تنفيذ رؤيه القياده السياسيه عبر مشروع الشبكه القوميه للطرق ويتحقق الحلم بانشاء اكبر واطول شبكه من الطرق السريعه. والمدعومة بأحدث المنظومات وأكثرها تطورا في مجال الكباري والأنفاق. إنجاز وطني خلاق يربط كافة محافظات الجمهورية ويسهم في خلق المئات من المجتمعات العمرانية الجديدة. وهكذا تم إنشاء الطريق الدائري الإقليمي والذي ساهم في إنشائه كل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التابعة لوزارة النقل والتي قامت بإنشاء القوس الشمالي الغربي ينتهي بذلك العمل في هذا الطريق بطول 57 كيلومترا وعرض 42 مترا ويضم أربع حارات مرورية بكل اتجاه وبهذا يكون الطريق الدائري الإقليمي قد اكتمل بطول 400 كيلومتر. شريان جديد يعزز الفرص الاستثماريه ويربط محاور التنميه الاقتصاديه والعمرانيه ويخفف الكثافه المرورية على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. محور الخطبه اول محور يتم تنفيذه على النيل في اقل من عامين. بطول 7200 متر وعرض 42 مترا وتقدر حمولته التصميميه ب 120 طنا ويتضمن منظومه كباري علويه اكبرها فوق فرع رشيد بارتفاع 12 مترا وعدد 2 رياح بالاضافه الى خط سكه حديد القاهره المناشي وبهذا يكون المحور احد اهم الاعمال الانشائيه في مجال الكباري والانفاق الى تقاطع طريق الباجور شبين مع الطريق الدائري الإقليمي والذي يشمل ثمانية مطالع ومنازل تحقق الربط الكامل والسيولة المرورية من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية إلى طريقي الإسكندرية الزراعي والصحراوي وننتقل إلى تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنها لتحقيق الربط الكامل بين الطريقين وحل مشكلة الاختناق المروري في هذه المنطقة بطول خمسه الاف واربعمائه وخمسين مترا وعرض اثنين واربعين مترا باربع حارات لكل اتجاه الى قلب الصعيد وتحديدا في محافظه سهاد نمضي قدما على محور طما فوق نهر النيل بطول سته الاف وستمائه وعشره امتار وعرض واحد وعشرين مترا مع حارتين مروريتين بكل اتجاه لتحقيق الربط الكامل من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي أمل جديد على طريق تنمية الصعيد، وفي محافظة قنا تم إنشاء كبري مدينة قوس بطول تسعمائة وخمسة وثمانين متراً وعرض خمسة عشر متراً ويسهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند تقاطع الطريق مع مزلقان السك الحديد كما يربط شرق مدينة قوس بغربها ونأتي إلى كبري بلطيم العلوي على الطريق الدولي الساحلي بطول سبعمائة وخمسين متراً وعرض 22 مترا ويصهم في القضاء على مشكله الاختناقات في التقاطعات المروريه امام مدينه بلطيم وعلى تقاطع محور التعمير مع طريق برج العرب سيدي كرير نمضي فوق كبري برج العرب بطول 1370 مترا تشتمل على المطالع والمنازل مع اربع حارات لكل اتجاه وفي اطار دور الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالمساهمه في احداث نقله نوعيه تعيد رسم الخريطه التنمويه عبر المشروع القومي للطرق نفذت الهيئه العديد من المشروعات منها الطريق الدائري الاوسطي محور مروري جديد حول مدينه القاهره يمتد من طريق القاهره بالبيس وحتى محور الضبعه باجمالي 147 كيلومترا للربط بين المدن الجديده العبور الشروق المستقبل 6 اكتوبر الشيخ زايد العاصمة الإدارية وقد تم الانتهاء من 28 كيلومتراً في المسافة من طريق القاهرة بالبيس الصحراوي وحتى طريق القاهرة السويس والطريق بعرض 94 متراً وخمس حارات مرورية وثلاث حارات طريق خدمة كبري تقاطع الطريق الدائري الأوسطي مع طريق القاهرة الاسماعيليه الصحراوي بطول 570 متراً وعرض 100 متر لخدمه القادم من القاهره والاسماعيليه ويضم ثماني حارات لكل اتجاه مع دوائر مروريه باجمالي اطوال 1250 مترا وعرض 14 مترا كبري تقاطع الدائري الاوسطي مع طريق القاهره السويس بطول 120 مترا وعرض 80 مترا لخدمه القادم من القاهره والسويس نفق المستقبل ويربط مدينتي المستقبل والشروق بالطريق الدائري الاوسطي بطول 105 امتار وعرض 45 مترا باتجاهين وثلاث حارات لكل اتجاه مع اربع دوائر مرورية بطول 2200 متر وعرض 10 امتار وواصلت الهيئة الهندسية اسهامها في مخطط التنمية لشرق القاهرة بانشاء طريق موازن جنوب محور المشير طنطاوي وذلك بطول 5 كيلومترات وبعرض 12 الى 20 مترا ليخدم المترددين على مركز المنارة للمعارض الدولية إلى عروس البحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية حيث يتواصل العطاء بتطوير الطريق الدائري بالإسكندرية كارفور أبيس بطول 10 كيلومترات وعرض 28 متراً ليصبح ثلاث حارات مرورية بكل اتجاه ويربط طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطريق الإسكندرية الزراعي كما تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 كبري خرساني. لربط الطريق الدولي الساحلي بمحور التعمير ومدينة برج العرب مع إنشاء تقاطع حر على الطريق الدولي للحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية فكانت كباري سيدي كرير الجديدة قيمة مضافة لما قدمته الهيئة الهندسية من مشروعات وإنجازات كوبري شركة الزيوت بمنطقة الماكس بالإسكندرية بطول 110 أمتار وعرض عشرة أمتار وارتفاع خمسة أمتار يصل إجمالي وزن الكبري 500 طن ويصهم في خدمة نقل الخامات من شركات تكرير البترول إلى ميناء الإسكندرية إلى محافظة الإسماعيلية حيث تم الانتهاء من إنشاء كوبري الفردان الشمالي ضمن خطة تطوير طريق الإسماعيلية بورسعيد بطول ثمانمائة وأربعين متراً وعرض عشرة أمتار وتستمر التحديات ويثبت الرجال قدرتهم على تحقيق الإنجازات بإنشاء طريق الأوسط بشرم الشيخ بطول 12 كيلو متراً وعرض 30 متراً ليشمل أربع حارات مرورية وحارتي خدمة ومسار للدراجات ورصيف للمشاة بالإضافة إلى منظومة كباري بنظام الأجسام المعدنية طرق واعدة تمتد وتتوسع لتحيط مصر بهالة من نور المستقبل طرق مبتلة بعرق رجال يفتتون الأحجار لمدها فلا يوقفها عائق ولا أي صعاب ليحصد ثمارها المصريون وتبقى علامة مضيئة لطريق المستقبل